إذا بنروح على يوحنا إصح خمسة مريض بيت حسدة إنسان به مرض اسمعوا قدق له مريض منذ ثمان وثلاثين سنة يعني على كل الحكم جرب كل شيء يقيس هيدا الياس مش هيدا هو الياس 38 سنة الناطر انسان يساعده يشفى بشي طريقة العلاقة علاقة بالبركة بتقول الآية هذا رآه يسوع مضطجعا نحن بنتخيل لازم دغري يركض ويعمل له اللازم 38 سنة تأخير خلص ما في وقت امسأله عندما يسأل الله يتعلم الإنسان يتعلمه قبل ما يشفيه شو بدك تعلمه؟ في أكثر من هيك إنسان مسكين؟ قال له أتريد أن تبرأ؟ شو أقول لكم يتعلمه؟ يتعلمه يقول له نعم بدي يا رب اطلب الرب ما دام يوجد حاش تتكبر الله موجود قال له نعم قال له بحاجة لك شفيني خلصني توبني أغفر خطاياي رجعني لعندك قال له نعم أصعب نعم بعد ثمانة وثلاثين سنة شخص ما بيعرف بيوقف بيقول له بدك يعني ممكن ب100 طريقة وطريقة أتريد أن تبرأ؟ بده يسمع بده يسمع النعم اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وقوى قريب وهو قريب هذا رآه يسوع إجى لعنده يسوع قريب نحن الهربانين نحن نطلق أحكام على أفكار وأراء مش فهمني شي منا مش مخلصين المدرسه والجامعه والعلم بالدنيا وعارفين قد صعب لكن بدنا نفهم علم الله كله واذا ما فهمناه نتهمه وبنغلط بحقه وبنشك بوعده وبنبعد عنه ولما نعوزه ما نطلبه وما بنقول نعم بنقول عنه بعيد تتعلم ان عليك ان تقول نعم للرب. عبرانيين اثنين أي مشهوره بتقول بعدد ثلاثه: كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره، عملوا الرب. قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. رابعا بقول لك تعال انا بشفيك بس بدك تقول له نعم تقول له نعم للرب عندما يوجد لك هل تطلبه وعندما يقترب منك هل تدعوه عشان هيك بيسالك لانه امام مشهد الصليب في دعوه عظيمه Daar is je naam.